مرحبا بكم متابعي دولة تيوب سنأخذكم اليوم في رحلة لتتعرّف على دولة جديدة من دول العالم ليبيريا تعرف رسميا بجمهورية ليبيريا واصل تسمية البلاد بليبيريا مستمد من كلمة ليبيراتي والتي تعني الحرية واحدة من أفقر البلدان في العالم وفي عام 2010 كانت حصة الفرد الواحد تبلغ 226 دولارا امريكيا وهو ثالث ادنى دخل في العالم العاصمة والتقسيمات الادارية تنقسم ليبيريا الى 15 مقاطعة والتي تنقسم بدورها الى ضواحي والتي تنقسم الى عشائر اقدم هذه المحافظات هي باسا الكبرى ومنتسيرادو اللتان تأسست في عام 1839 قبل استقلال ليبيريا غوبار بولو هي أحدث محافظة وأنشئت في عام 2001 ونيمبا أكبرها حجما 11,551 كم مربعا في حين مونتسرادو هي أصغرها 1909 كم مربعا مونتسرادو هي أيضا المحافظة الأكثر سكانا 1,144,806 نسمة وفقا لتعداد 2008 أما مونوروفيا هي عاصمة ليبيريا وسميت مونروفيا باسم الرئيس الأمريكي جيمس مونرو بلغ عدد سكان تجمعها الحضري مليون وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعون نسمة في عام 2008 وبها 29% من مجموع سكان ليبيريا وتقع على ساحل المحيط الأطلسي في مصب نهر سانت بول وبها ميناء حديث ومتطور وهي مركز البلاد التعليمي والثقافي وبها جامعة ليبيريا وهي المركز المالي للبلاد ويقع فيها البنك المركزي لليبيريا موقع ليبيريا الجغرافي تقع ليبيريا في غرب القاره يحدها المحيط الاطلسي من جهه الجنوب الغربي ومن الغرب تحدها دوله سيراليون وغينيا شمالا ومن الشرق دوله كوت ديفوار المساحه تبلغ مساحة ليبيريا حوالي 111,369 كم مربعا وفقا لاحصائيات ويكيبيديا وهي بذلك تحتل المرتبة 39 بين دول أفريقيا اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في حين يتم التحدث بأكثر من 30 لغة من لغات السكان الأصليين داخل البلاد العملة تعرف العملة الرسمية في ليبيريا باسم الدولار الليبيري وهو يعادل وستون دولاراً امريكيا اهم المعالم الموجودة في ليبيريا منتزه سابو الوطني يقع في مقاطعة سينوا وهو اهم منتزه في ليبيريا ويضم اعدادا من انواع الحيوانات المختلفة مثل خنازير الغابة العملاقة وطائر الطوراكو ونمور وغيرها من الحيوانات والطيور مدينة بوشنان سبب تسميتها أول حاكم لليبيريا توماس بوشنان وهو ابن عم الرئيس الأمريكي وتشتهر بكونها المكان الذي دارت فيه المعارك أثناء الحرب الأهلية في ليبيريا مدينة زويدرو إذا أردت قليلا من الاسترخاء عليك بزيارة هذه المدينة تتميز بوجود الكثير من الغابة الاستوائية بالإضافة إلى حيوان أكل النمل الشهير وغيره من الحيوانات مقاطعة نيمبا واحدة من اهم الاماكن السياحية التي يقصدها السياح في ليبيريا تتميز بالعديد من مناجم الحديد الخام بالاضافة الى العديد من المنازل القديمة التي ترجع الى القرن التاسع عشر تتمتع ليبيريا بمناخ استوائي حار مع هطول غزير للامطار خلال موسم الامطار بين مايو واكتوبر ورياح حارمتان القاسية في بقية العام التعداد السكاني بلغ عدد سكان ليبيريا وفقا لإحصائيات عام 2017 حوالي 4 ملايين و ألف و نسمة وتحتل الترتيب ال 125 بين دول العالم من حيث السكان الدين في ليبيريا وفقا لتعداد عام 2008 يمارس 85.5% من السكان المسيحية ويشكل المسلمون 12.2% من السكان وأغلبهم من عرقيتي ماندينكا وفاي وتحتل الأديان التقليدية الأصلية 0.5% من السكان في حين 1.5% لا يمارسون أي دين إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك وإن أردتم مشاهدة مزيدا من هذا المحتوى الحصري اشترك في القناة